אנחנו חושבים כי כעת יש לנו את הכלים להבנת של תת מרחב לינארי של Rn. נרשום זאת כאן. אנחנו תמיד קראנו לזה תת מרחב של Rn. כל מה שאנחנו עושים הוא לינארי, תת מרחב של Rn. אנחנו נרשום כאן את ההגדרה ונגדיר כי V זאת קבוצה של וקטורים. כלומר V זה תת קבוצה של וקטורים, תת קבוצה של Rn. אנחנו כבר אמרנו כי Rn כאשר חושבים על כך, זה באמת רק קבוצה אינסופית גדולה של וקטורים, בה, בה לכל אחד מהווקטורים יש n רכיבים. אנחנו ניתן את ההגדרה, לא פורמלית, אבל זאת רק קבוצה של וקטורים. הכוונה היא כי אנחנו רואים בזה כמרחב רב ועימדים וכל זה, אבל אם אנחנו רוצים לדון בכך בו מופשט ככל אי זה רק כל הקבוצה. זאת הקבוצה של כל מה שאנחנו יכולים לחנות x1, x2, כל אחד עד ל- x n, כי כאשר כל אחד מאלה, כל אחד מה x's, וחלק מהמספרים המממשים, אפו כל האימ. זוזת אקדמיה שלנו אפו R n. פשוט קבוצת אנכיים של וקטורים. קבוצת n סופית גדולה של וקטורים. אנחנו נקראו V. נחנינו את התא של R n. והקוננה היא שזוז אzzo את הנודים, זה יכול להיות. כל הווקטורים האלה, ונדבר על כך עוד מעט. או שזה יכול, יכולה גם תת קבוצה של הווקטורים האלה, אולי זה כל אלה, אבל וקטור אחד מסוים. כדי שהV הזאת תהיה תת קבוצה, אנחנו, אנחנו כבר אמרנו שהיא קבוצה של Rn, אולי זה יעזור לכם, אם נצייר כאן כל Rn, כבועה גדולה, אלה כל הווקטורים ששייכים ל-Rn, ו-V היא איזה תת קבוצה שלה, יכולה להיות Rn, נראה זאת עוד מעט, נניח כי, כעת כי זאת היא V, נזכיר V היא קבוצה של וקטורים. כעת, כדי שV תהיה תת מרחב, וזאת הגדרה אם V היא תת מרחב או תת מרחב לינארי, של RN, היא, הגדרה שלנו, וזה אומר שלושה דברים בעצם. זה אומר כי V מכיל את וקטור 0 נעשה זאת על אמת, זהו וקטור ה-0, זה שווה ל-0, כל הדרך נקבל n-אפסים, כלומר, v הוא מכיל את וקטור ה-0, וזאת שכאן היא v וקטור x ב-v, נרשום את זה, שלנו x הוא ב-v, אם x 1 אחד מה vectors האלה שכוללים ב v שלנו. אז כשאשר אנחנו נחפיט את x כפול אחד מהגרומים הממשיים, לכן אם x ו b v ו b v הוא תת מרחב של R n אז x כפול כל סקלר יהיה גם ב v. זה חייב להיות מיקרק הזה. אבורו אלם בנחמה שמר מכירים את המונח וניקרא סגירת. אם יש לכם איזה מרכיב מתוך הקבוצה, הוא יסגר לכפל. נרשום זאת כאן בצבע חדש. זאת היא סגירת, סגירות לקפל בסקלאר. וזאת פשוט דרך יפה להגיד, תראו, אם ניקח איזה, איזה מספר מהקבוצה שלנו ונכפיל אותו באיזה סקלאר, עדיין נשאר בתוך הקבוצה, עדיין אנחנו נשאר בתוך הקבוצה. אם נכפיל אותו באיזה סקלר ונסיים מחוץ לקבוצה שלנו, אם נקבל וקטור אחר שאינו אינו כלול בתת הקבוצה שלנו, אז זה לא יהיה תת מרחב. כדי שזה ייחשב תת מרחב, אם נכפיל כל וקטור בתת הקבוצה שלנו בשקלר ממשי, אנחנו מגדירים, את תת המרחב הזה מעל המספרים הממשיים, אם נכפיל אותו בכל מספר ממשי, אנחנו אמורים לקבל רכיב אחד מתוך תת הקבוצה. כלומר, זאת אחת מהדרישות. כעת הדרישה נוספת היא שאם ניקח שני וקטורים, נניח כי לנו וקטור A שנמצא כאן ווקטור B כאן בפנים, זאת היא הדרישה הנוספת שלנו, כדי שV יהיה תת מרחב. אם וקטור A יהיה בקבוצה שלנו V, וקטור B יהיה בקבוצה שלנו, בקבוצה שלנו V, אז אם V איתת מרחב של RN, זה אומר לנו כי A ועוד B חייבים גם M להיות ב-V. כלומר, סגירות לחיבור. נרשום זאת כאן. סגירות לחיבור. שוב פעם, פשוט דרך מסובכת לומר, אם אתם... תתנו לנו שני גורמים מתוך טאט קבוצה שלנו ואם תخبرו אותם אחד לשני הם יכולים להיות אלוהי שני גורמים מקראים מתוך טאט קבוצה אנחנו נחבר אותם אחד לשני ונקבל גורם נוסף בטאט קבוצה זאת אקווננה בסגירות לחיבור האקווננה היא שכאשר אתם מחברים שני וקטורים בקבוצה שלכם תקבלו וקטור נוסף בקבוצה שלכם ולא ייתכן שבאיזה שו אפן תקבלו וקטור נוסף מחוץ לקבוצה שלכם אם יש לנו את טאט קבוצה של הRN זטאט קבוצה של וקטורים של RN שמכילה את וקטור 0 ויסגורה לכפל ולחיבור, אז יש לנו תת מרחב. תת מרחב מקיימת כל הדברים האלה, וכל הדברים האלה מיישמים את תת מרחב. זאת היא הגדרה של תת מרחב. ייתכן, וכל זה נשמע לכם כרגע מופשט למדי, לכן, נעשה כעת כמה דוגמאות. אנחנו לא יודעים דוגמאות האלה יהפכו את זה ל... ליותר מוחשי, אבל אנחנו חושבים שאם נעשה זה מספיק טוב, איך תקבלו את התחושה לגבי היישום של המרחב. הרשו לנו לעשות כמה דוגמאות. בגלל שאנחנו רוצים להישאר יחסית רשמיים מתמטית, נגדיר כי יש לנו קבוצה בסיסית כמעט טריוויאלית. קבוצת הוקטורים שלנו תחיל רק וקטור אחד. והוא יהיה וקטור ה-0. נסמן זאת כאן ב-0, ממש מודגש, או שניתן לכם לכתוב זאת כך. הוקטור היחיד בקבוצה שלנו הוא וקטור ה-0. אנחנו מדברים על r 3. נגדיר כי וקטור ה-0 שלנו בתוך R3 נראה כמו זה אנחנו רוצים לדעת האם הקבוצה שלנו V היא מרחב של R3 כדי שהיא תהיה מרחב, שלושה תנאים היא חייבת את וקטור 0 טוב, הדבר היחיד שהיא את וקטור 0 אז היא בוודאות את וקטור 0 וקטור 0 נבדק האם היא סגורה לכפל? הכוונה היא, אם נבחר כל חבר בקבוצה, אבל יש רק אחד כזה, אם נחפיל אותו בסקלר, אנחנו, אנחנו אמורים לקבל חבר אחר בקבוצה או אנחנו יכולים לקבל אולי חבר מחוץ לקבוצה, בואו נראה, יש רק חבר אחד בקבוצה, החבר היחיד שבקבוצה הוא וקטור ה-0. אם נחפיל אותו כפול כל סקלר, מה, מה אנחנו אמורים לקבל? נקבל c כפול 0, וזה שווה ל-0. c כפול 0, זה שווה ל-0, כפול 0 זה שווה ל-0, אנחנו נקבל את אותו דבר, וזה סגור. כלומר, זאת היא סגירות לכפל. אתם יכולים להכפיל את הוקטור הבודד הזה בכל סקלר שתבחרו? אתם תקבלו שוב את אותו וקטור. אתם תשארו בסופו של דבר בקבוצת וקטור ה-0 שלכם. זה נבדק. האם יש סגירות לחיבור? ברור כי אם נחבר כל חבר בקבוצה הזאת לעצמו, אנחנו מתכוננים. הרי יש כאן רק חבר אחד אחר בקבוצה, יש כאן רק אפשרות אחת. אם אנחנו נחבר את כל זה לזה, מה נקבל? נקבל פשוט את זה. נקבל עוד פעם את זה. כלומר, זה בוודאות מקיים סגירות לחיבור. בוודאות. נבדק. מסתבר כי תת קבוצה הבסיסית הטריוויאלית הזאת של R3, שמכילה רק את וקטור ה-0, היא תת מרחב. אולי דוגמה פשוטה לחלוטין של תת מרחב, אבל היא מקיימת את כל התנאים של תת מרחב. אתם לא יכולים לעשות כלום עם הווקטורים שבה, באיזה דרך שהם יוציאו אתכם התת מרחב הזו, לפחות אם אתם עוסקים בסקלארק, איפה חיבור. נעשה כאן עוד אחת, שאולי תעביר קצת יותר את הרעיון. נראה לכם דוגמה של משהו שהוא לא תת מרחב. נציג כאן את הקור... הקורדינטות שלנו. נניח כי רצינו למצוא איזה קבוצה, איזה תת מרחב, אי� אנחנו לא יודעים אם זה תת מרחב, אז נכנה אותה קבוצה S. היא שווה לכל כמו X1, X2, שחברים ב-R2. ואנחנו נבצע כאן איזושהי מגבלה, אשר X1 גדול מהו שווה ל-0. היא מכילה את כל הווקטורים שב-R2 שהם לפחות 0, או גדולים מהביטוי הראשון. אם היינו רוצים לתאר את זה כאן בגרף מה היה מתקבל, יכולנו לקבל כל דבר. יכולנו לנוע מעלה או מטה בכל כיוון. מובן. יכולנו לנוע מעלה או מטה בכל כיוון, אבל אנחנו מגבילים את עצמנו. כל אלה יהיו גדולים או שווים ל-0. כל הקורדינטות הראשונות האלה תהיינה 0, או גדולות ממנו. הפעם הזאת אנחנו יכולים לנוע מלה או מטה באופן אקראי, כלומר למעשה אנחנו נותת קבוצה של R2. R2 הוא... הוא כל המישור הקרטזי, אבל תת הקבוצה של R2 תכלול את האנכי, ודרך כלל מתייחסים אליו ה-Y, הוא יכלול את הציר האנכי ו... ולמעשה את הרביעי הראשון והרביעי. אם אתם זוכרים את אופן סימון הרביעי, זהו הרביעי הראשון, זהו הרביעי הרביעי, השאלה המופנתה לכם היא יאים S, מרחב של R2. השאלה הראשונה היא מי כוללת את 0 במקרה הזה, של R2, האם היא כוללת את 0,0? ברור, היא כוללת את 0,0, ממש כאן. אנחנו נגדרנו כי X גדול לא שווה ל-0, כלומר זה כולל 0. וברור מאליו אין כל מגבלה על זה, אז וקטור ה-0,0 בהחלט נמצא במגבלה של קבוצת S שלנו. כלומר זה נבדק וקיים. ננסה עוד אחת. אם נחבר כל שני וקטורים שיבחרו מתוך הקבוצה הזאת, האם, האם יופיע, יופיע גם هو בתוך הקבוצה? נעשה כאן כמה דוגמאות, אולי זו עינה הוכחה, אבל אם נחבר את הווקטור הזה לגקטור הזה, מה אנחנו נקבל? נשים כאן, את זה כאן למעלה, נקבל את הוקטור הזה. אנחנו, אם נחבר את הווקטור הזה לגקטור הזה, מה אנחנו אומרים לקבל? אנחנו יכולים להניח את זה ראש לזנף, נקבל וקטור שנראה כמו זה. ואם נעשה זאת באופן פורמלי, אם אנחנו נחבר, נניח כי, כי יש לנו שני וקטורים שלנו, נניח כי הראשון הוא A פסיק B ונחבר אותו ל C, חלקי זה D, חלקי B ועוד D. כלומר, הדבר הזה יהיה גדול מ-0, הזה גמוי יהיה גדול מ-0, וזאת הייתה הדרישה שלנו כדי להיות שייכים לקבוצה. כלומר, אם שני אלג גדולים מאפס ואנחנו מחברים אותם אחד לשני, גם הדבר הזה יהיה גדול מאפס. לא מעניין אותנו מה זה. זה יכול להיות כל מה שנרצה. לא שמנו כל מגבל על השני של הוקטור שלנו. זאת נראה כי יקיימת סגירות לחיבור. כעת. מה לגבי כפל בסקלר? ניקח כאן מקרה מסוים. ניקח שוב a ו-b שלנו. יש לנו את שלנו a-b. כעת אנחנו יכולים לבחור כל סקלר ממשי. כל סקלר ממשי. מה יקרה פשוט נכפיל אותו במינוס 1? בחרנו במינוס 1. אם נכפיל אותו במינוס 1 נקבל מינוס a מינוס b. נצייר את זה באופן ויזואלי. אם זהו נניח כי a-b היה וקטור 2-4, כלומר הוא נראה כמו זה. כאשר מכפילים אותו ב 1, מה מתקבל? נקבל מינוס a, מינוס b. נקבל את הוקטור הזה. אשר ניתן לראות, כי באופן ברור, כי הוא נמצא מחוץ, אם נראה בזה בסוג של וקטור מקום, ו נמצא מחוץ לתת המרחב שלנו. אפילו אם נתבונן בכך לא ויזואלית, אם נעשה זאת מתמטית, ברור כי זה חיובי, אז... זה יא יא בואו נניח כי אנחנו חיים שסחיו ובי ורוכי זה לא שווה ל'אפס' כלום אמר זה ב'ו'דוד' מיספארי ובי זה ב'ו'דוד' זה יא מיספאר שלילי כלום אמר כשאנחנו מחפילים ב'מינוס אחד' באמת אבור כל אחד מהגורמים שיאנו מחלים ל'אפס' אתם מקבלו בשופה של דבר משהו שימצא מחוץ ל'זה' רואים ז' זה לא חבר ב'קוצ'ה ז' בגלל שקדאי ל'ז' חבר ב'קוצ'ה' אריחי וראשון חייב להיות גדול מ-0. אריחי וראשון זה קטן מ'אפס' 0 אמר ת'ת הקוצ'ה אינה תת מרחב ולמה זה? בגלל שאינה סגורה לכפל או לקפל בסקל R זהו לא תת מרחב של R2 נשאל אתכם כעת שאלה מעניינת מה יהיה קורה אילו שאלנו לכם לגבי המרחב הנפרס של קבוצת וקטורים? נניח כי אנחנו רוצים לדעת את המרחב הנפרס של, של, של, של בואו נגיד כי יש לנו וקטור V1, V2, V3. אנחנו אפילו לא נגדיר לכם כמה גורמים יש בכל אחד מהוקטורים האלה. האם זה תת מרחב חוקי של Rn? כאשר אנו מספר גורמים שקיימים בכל אחד מאלה. בואו נבחר אחד מהגורמים. אנחנו נגדיר כי נכנת הקבוצה הזאת u. הקבוצה של כל הצירופים הלינאריים של זה. זהו המרחב הנפרס. אנחנו נגדיר כי u הוא המרחב הנפרס. אנחנו רוצים לדעת האם u הוא תת מרחב חוקי. נחשוב על כך באופן הבא. אנחנו נבחר גורם הקריים מתוך u. בעצם האם היא כוללת את וקטור ה-0? ברור שכן, אם אנחנו פשוט נכפיל את כל אלה ב-0, אם רק נגיד ש-0 כפול v1 ועוד 0 כפול v2, כל 3 אנחנו נקבל את וקטור ה כל מה שעשינו הוא פשוט התאפס, כלומר זה בוודאות כולל את וקטור האפס. זהו צירוף לינארי של שלושת הוקטורים האלה, אז זה כלול בתוך המרחב הנפרס. כעת אנחנו נבחר איזה חבר קראי מתוך המרחב הנפרס הזה. כדי להיות חבר בקבוצה הזאת, זה אומר כי... כי עליו להיות מיוצג, נכנה את זה וקטור X. זה אומר כי הוא יכול להיות מיוצג כצירוף לינארי של כל הוקטורים. אז זה צירוף של C1 כפול V1 ועוד C2 כפול V2 ועוד C3 כפול V3. מבינים? אנחנו רק מייצגים את וקטור x הוא חבר בזה, אז הוא יכול להיות מיוצג כצירוף לינארי של שלושת הוקטורים האלה. האם הקבוצה הזאת סגורה לכפל? פשוט נכפיל את זה כפול איזה קבוע הקראי. מה זה c כפול x? נגלול מעט למטה למה שווה c כפול x? בעצם עדיף לבחור קבוע אחר נכפול את זה כפול קבוע הקראי a מה זה a כפול x? מה זה a כפול c1 כפול v1? אנחנו רק מכפילים את שני אגפי המשווה כפול a וזה a כפול c2 כפול v2 ועוד a כפול c3 v3 ברור עד כה? אם זה היה קבוע הקראי, אתם יכולים לכתוב את זה כמו קבוע הקראי אחר. זה יהיה קבוע הקראי אחר. אנחנו רוצים להיות ברורים. כל מה שעשינו היה להכפיל את שני הרקפי המשוואה כפול הסקלר a. אבל ברור כי הביטוי הזה שכאן הכוונה, הכוונה היא כי יכולנו לכתוב זאת, יכולנו לכתוב זאת מחדש 4 כפול v1 ועוד c5 כפול v2, כאשר זה הוא c5 וזה יהיה c4 ועוד c6 כפול v3. זהו בוודאות צירוף לינארי אחר של שלושת הוקטורים האלה. כלומר המרחב הנפרס הוא הקבוצה של כל הצירופים הלינארים, של שלושת הווקטורים האלה. ברור כי זה מהווה אחד מהצירופים הלינארים, לכן גם הוא כלול במרחב הנפרס. כלומר גם זהו u. גם הוא במרחב הנפרס של שלושת הווקטורים האלה, אז הוא סגור לכפל. כעת נותר לנו להראות כי יש סגירות לחיבור, ואז אנחנו נדע כי המרחב הנפרס אנחנו עשינו כאן שלושה, ואנחנו יכולים להרחיב למספר הקראי של וקטורים. אם המרחב הנפרץ של כל קבוצה של וקטורים הוא תת מרחב חוקי, נוכיח זאת כעת, אנחנו כבר הגדרנו כאן x1, נגדיר כאן וקטור נוסף שנמצא ב-u, הוא או שהוא במרחב הנפרץ של הווקטורים האלה, והוא שווה, נראה רגע, הוא שווה ל-d1 כפול v1 ועוד d2 כפול v2 ועוד d3 כפול v3. מה זה X ועוד Y? אם מחבר את שני הוקטורים האלה, מה תהיה התשובה? ננסה פשוט לחבר. לעשות X ועוד Y, הכוונה היא כל הדברים האלה ועוד כל הדברים האלה. למה כל זה שווה? זה אומר שזה פשוט לחבר אותם יחדיו. תקבלו C1 ועוד D1 כפול V1 ועוד C2 ועוד D2 כפול V2 ועוד C3 ועוד D3 כפול V3. מה שעשינו ברור, יש לכם כאן V3, יש לכם שם V3, אתם פשוט מחברים את המקדמים שלהם. ברור כי זה רק עוד צירוף לינארי, כי אלה פשוט שוב פעם גבוהים. זה קבוע קראי, זה קבוע קראי, וזה קבוע קראי. כלומר, הדבר הזה הוא סך הכל צירוף לינארי של V1 V2 V 3 אז לפי הגדרה, הוא חייב להיות במרחב הנפרס של V1, V2 וV3. הגדרנו כעת סגירות לחיבור. אתם יכולים לטעון כעת, אתם אומרים כי של כל וקטור הוא מרחב, אבל הרשו לנו להראות לכם, להראות לכם דוגמה שמבירה, אם אנחנו ניקח מרחב נפרס של וקטור אחד, אנחנו נגדיר u כשווה למרחב הנפרס של רק הווקטור, נעשה כאן דוגמה מעשית, רק הווקטור אחת אחת, ברור כי זה אינו יכול להיות תת מרחב חוקי. נחשוב על כך באופן ויזואלי, איך נראה הווקטור אחד פסיק אחד? Vector 1-P1 יראה כמו זה. רואים זאת? זה מרחב הנפרס של Vector 1 1 זה יהיה המיקום הסטנדרטי. המרחב הנפרס של Vector 1-P1 זה כל הצירופים הלינאריים של הVector הזה. אין זה באמת אותו, אותו, לזה, שונים. ואם תעבירו את כולם אל המיקום הסטנדרטי שלהם, תקבלו למעשה קו שנראה דומה לזה. אתם בוודאי רואים כי זה לא נראה כמו תת מרחב, אבל יש כמה דברים. ברור כי זה כולל את וקטור האפס. אנחנו פשוט יכולים לכפול באפס. המרחב הנפרס הוא פשוט כל הגרסאות השונות, ואם יש שם עוד וקטורים, אתם יכולים גם לסמן אותם, לאסוף אותם. אבל זה בוודאות תהיה וקטור האפס, כלומר זה כולל את וקטור האפס. הם זה סגור לכפל? המרחב הנפרס הוא של הוקטורים שבה, אם uh, תקחו את כל המספרים המשהיים עבור C, ותחפילו אותם כפול 1 פסיק 1, זה המרחב הנפרס. ברור כי אם תחפילו את זה כפול כל דבר אחר, זה שווה לדבר אחר שמוגדר במרחב הנפרס שלכם. הדבר האחרון, האם יש סגירות לחיבור? כל שני וקטורים במרחב הנפרס יכולים, נניח כי יש לנו וקטור 1A שנמצא במרחב הנפרס, אנחנו יכולים להתייחס אליו כ-C1, איזה סקלר כפול הוקטור שלנו שם. ואז יש לנו ועוד בוקטור B, ואנחנו יכולים לייצג אותו עם C2 כפול הוקטור האחד שלנו, שלנו כאן. ולמה זה יהיה שווה? זה יהיה שווה. של דבר, זה יהיה שווה ל-C. עוד מקום, זה יהיה שווה ל 1 2 כפול הוקטור שלנו. זה כמעט ברור מאליו. אבל ברור כי זה בתוך המרחב הנפרס. זאת פשוט גרסה מוגדלת של זה. זה בתוך המרחב הנפרס זה גרסה מוגדלת של זה, וזה גם יהיה בתוך המרחב הנפרס של הוקטור הזה, רק בגלל שזה רק סק סקלר אחד. אנחנו יכולים לקרוא לו C3. נעשה את זה באופן ויזואלי. ניקח את הוקטור הזה שכאן, ואנחנו רוצים לחבר אותו לוקטור הזה, נשים אותם רוש לזנב, נקבל את הוקטור הזה. זה שכאן בירוק לא בטוח כי אתם יכולים לראות את זה כאן, הסט, זה כאן באדום. אתם תקבלו אתions לבסוף את הווקטור הזה. אתם יכולים לעשות את זה עם כל ווקטור ועוד כל וקטור הנמצא על הקו זה יהיה שווה לוקטור אחר על הקו כל וקטור על הקו הזה כפול איזה סקלר, שהוא יהיה פשוט וקטור אחר על הקו הזה כלומר יש סגירות לקפל, יש סגירות לחיבור הוא כולל את וקטור כלומר, גם המרחב הנפרס הפשוט עד נאוד הזה הוא מרחב חוקי. זה פשוט מחזיר אותנו לרעיון שהראינו כאן, שבאופן כללי אנחנו יכולנו רק לעשות קבוצה של n וקטורים. בחרנו כאן שלושה וקטורים ואנחנו יכולנו לקחת n וקטורים ויכולנו להיעזר באותו טיעון שמרחב נפרס של n וקטורי הוא תת מרחב חוקי של rn. זה